У міському будинку культури було гамірно і драйвово, адже випробувати свої сили і продемонструвати власні таланти зібралось майже 50 учасників. Організатори з будинку дитячої та творчості дуже задоволені, що на їх заклик відгукнулося стільки хлопців і дівчат. Історія конкурсу виникла у нас ще минулого року. Ми вирішили створити щось цікаве, щоб захопити дітей, зацікавити і створити щось подібне на телевізійне шоу, яке вони всі бачать і хочуть зануритися в нього так само, як насправді на телебаченні. Тому ми створили шоу-програму Україна має талант. Минулого року вона в Будинку дитячої тайнацької творчості, тому що була організована там цього року. Ми розширилися, і тепер в міському будинку культури, тому назва трошки змінилася. Україна має талант у Смілі. Цього року у нас зареєструвалися набагато більше учасників, ніж того року. Незважаючи на воєнний стан і на всі наші такі складності, було прийнято 57 заявок, з яких, на жаль, 49 сьогодні присутні у зв'язку із тим, що діти похворіли. Ну, сьогодні кастинг у нас кастинг відповідно до справжнього Реліті Шоу. У нас проходить учасники розказують, виступають, представляють свої номери. Судді ж коментують їхні виступи і кажуть їм так чи ні. Якщо учасник отримає три так, він проходить далі в півфінал. У півфіналі буде відібрано десятка найкращих фіналістів, які Одразу після півфіналу будуть опубліковані в соціальній мережі їхні виступи, відеозняті, і е глядачі зможуть проголосувати, хто їм найбільше сподобався. Таким чином у нас визначиться переможець, який отримає суперприз. На жаль, зараз сказати, який саме суперприз не може, тому що це велика таємниця. Дізнаємось вже в травні. Тож до травня триватиме проєкт. Учасникам, які пройшли кастинг, ще доведеться ретельно готуватися та добряче понервувати. Адже конкуренція нелегка робота і у членів журі. Бо казати так завжди приємно, а ні – дуже відповідально. У півфінал повинні потрапити лише достойні. Цього разу погодились оцінювати таланти хореограф, керівник східного танцю «Спокуса» Інна Поліщук, гітарист, співак, ведучий програм Андрій Скляренко та співачка, викладач, керівник декількох вокальних гуртів Анна Ярошенко. Учасники демонстрували свої таланти у різних жанрах і стилях. Кожен прагнув пройти далі у проєкті. Цього разу подали заявки на участь не лише сміляни, а й мешканці сусідніх територіальних громад. Крім звичайних вокальних та хореографічних номерів, був і виступ рок-гурту, і акробатика на пілонах. Навіщо в цих страшнів жорстуким світі жити? Зів'яну краще, зникнув забуття, Бо нікому мене такому полюбити. Але на дворі сонечко пекло, Ташки співали весело та дуже жваво. Петелики сідали на вікно, підморгуючи крильцями йому лукаво, Можця фіналу проєкту будуть визначати за голосуванням у соціальних мережах. Записи номерів фіналістів опублікують на сторінці Смілянського будинку дитячої тайнацької творчості у Фейсбуці.